מתחילים כשהגלגלים הקדמים קרובים זה לזה בצורת וי כזו מגדילים את הפיסוק ומקטינים בעת הקטנת הפיסוק מקרבים את העקבים זה לזה כדאי לתרגל שמיניות וקדימה בצורה הזו.